الحمدلہ نحمد ابو صلی علیہ رسول امہ بلّہ تعالیٰ الله آؤد عنجیب الرحمۃ اللہ جمعہ محسم حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی جن اللہ عالیٰ کا یوم آئی وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تو سو رحمتیں تھیں تو اللہ رب العالمین نے فرصل خلقیہ کلّی رحمت واحد جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ پرندے ہیں درندے ہیں وہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات آبی مخلوقات ہیں یا انسان ہیں جتنے بھی ہیں مخلوقات میں اللہ نے ایک رحمت کو بھیجا ہے انداس و تس رحمت اور اپنے پاس اس نے 99 رحمتیں روک لیں تو آگر نبی علی صلاحت السلام نے فرمایا کہ اگر کافر یہ لویہ عالم الکافر بکل اند اللہ عند اللہ من رہنا اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے تو کبھی جنت سے مایوس نہ ہو کافر بھی یہ کہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے تو پھر تو جنت میں جانا کوئی مشکل ہی بات ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت اتنی اور اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی سزا کتنی سخت ہے تو کوئی مومن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے وہ کہے کہ اللہ کی عذاب بھی بڑا سخت ہے اسی لیے اب میں کہا کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے بندے کو اللہ کا ڈر بھی ہو